Останню путь провели загиблого військовослужбовця, котрий загинув поблизу Бахмута Донецької області під час артилерійського обстрілу. У Хмельницькому в квартирі багатоповерхівки вибухнув газовий балончик від пальника для приготування їжі. Дев'ять шкільних автобусів отримали сьогодні громади Хмельниччини, учні яких шкіл їздитимуть у школи у новому транспорті. В останню путь провели загиблого військовослужбовця, 39-річного Володимира Васьковського по життю оптимістом, завжди був таким моторчиком, навколо якого закручувалися і починалися нові справи. За словами товариша Володимира Васьковського Олександра Клімчука, чоловік був співзасновником Скавицької організації. Володимира знаю дуже давно, більше 20 років. Разом створювали громадські організації, які готували молодь до захисту України. Це три зуби мені Степана Бандери і пластова організація Сокіл. Проводили вишколи, таборювання на один рік. Олександр Клімчук розповідає, Володимир намагався розвивати молодь різносторонню. Вишкіл таборовий, які ми робили на старокостянтинівщині. І разом там з військовою підготовкою, ту на той час, яку ми могли дати, ми вчили хлопців, щоб вони також міли ховарити в польових умовах. Для того, щоб хлопці розвивалися не тільки фізично, а й розумово, Володя сказав, що ну, що могли, зварили, приготували, то були макарони. Ось. І він сказав, що коли кожен підходить, отримує порцію макаронів і зразу складає реп про макаронів. За словами побратима Михайла Цимбулюка, Володимир Восковський – один з перших резервістів Хмельницької територіальної оборони. Ми одні з перших резервістів, які підписали контракти і служили за контрактом в бригаді. Готувалися, стрілецькі дні, підготовка до змагань, ми брали участь у регіональному на чемпіонаті стрілецьких зводів посіли там третє місце з восьми бригади. Від самих витоків в цій бригаді спочатку він був в АТО, потім він, вже коли повернувся до цивільного життя, він служив в нашій бригаді як резервіст і вже фактично зустрів війну вже як військовослужбовець в нашій бригаді. Він поміняв кілька підрозділів. Останнє місце служби загиблого був полка говорить начальник прес служби Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександр Севастіянов. Він перевівся в Азов. Він сказав так, що потрібно щось робити. Хочу щось робити. Мені ну він був не такий трошки активний, не посидючий. Він взагалі в громадському житті він час брав участь. Пресофіцер каже, Володимир Лесковський загинув під Бахмутом. В бою. Уже нас там на сході України під Бахмутом. Будучи в Вазові, він і загинув. На жаль, це був бій, був артилерійський обстріл. І він в бою просто отримав поранення несумісним життям. За словами Олександра Сєвастянова, тіло Володимира Васьковського кремують. Після чого поховають на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 23 січня у результаті обстрілу у Донецькій області загинув житель селища міського типу Віньківці Володимир Шкринда, хлопець 2003 року народження. Цю інформацію підтвердили у Віньковецькій селищній раді. Про час, місце зустрічі та поховання загиблого героя буде повідомлено додатково, зазначають у селищній раді. Станом на 25 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 123 тисячі російських військових. Противник втратив 3161 тисячі танк та 6307 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2154 артилерійських систем, 450 реактивних систем, залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Під 24 лютого українськими військовими знищено 290 літаків, 1902 – безпілотних літаків літальних апарата та 281 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 одиниць, спеціальної техніки – 194. За 336 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Вибух через використання газового балончика, що призначався для пальника, стався в одній із багатоповерхівок в Хмельницькому. Про це розповів начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дмитро Урунов. В одній із квартир в місті Хмельницькому по вулиці Північний стався вибух. На місце події було направлено черговий караул третєї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, було встановлено, що в багатоповерховому будинку на четвертому поверсі стався вибух туристичного газового балону, який використовувався для для приготування їжі. Внаслідок вибуху пошкоджено два вікна потерпілих та загиблих на місці немає. Дмитро Урунов каже, є кілька правил безпечного поводження із предметами обігріву приміщення. Купувати сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу, дотримуватись інструкцій та обов'язково перевірити цілісність виробу. Газовий пальник використовувати або на відкритому повітрі, або в приміщенні з надійною вентиляцією. Не допускати на нього потрапляння прямих сонячних променів. Використовувати спеціальний посуд для приготування їжі саме на такому обладнанні. Не користуватися пальником в багатоповерхівці, лише в приват не ремонтувати чи заповнювати такі балони самостійно, лише в спеціальних організаціях, до прикладу, на автозаправній станції. Голова Староостропільської громади Юрій Соломін розповідає, була потреба у шкільному автобусі, який би довозив учнів до одного з навчальних закладів. Три автобуси застарілі. Сьогодні отримали новий, куплений за гроші держави та громади. 42,3 від громади. Ми створили на базі Старостропільської школи 1-3 вступні, створили ліцей. І багато всіх доїжджає дітей довоз. У нас понад 200 дітей, які довозяться, то нам була необхідність вбати ще один автобус. Юрій Соломін каже, один автобус за кошти громади купували раніше. Загалом із 17 сіл тергромади дітей підвозять до шкіл. У нас на території громади працює три школи, тобто два, дві гімназії і один ліцеї. Загальна кількість, у нас 600, майже 600 дітей, нам є необхідність дбати щонок. У цьому автобусі 31 місце. Коштував він 2 мільйони 700 тисяч гривень, каже Юрій Соломін. Деяким дітям потрібно було довше чекати, або до навчального періоду, або після закінчення уроків діти зачекують, поки вернеться автобус з іншого рейсу. Щоб підвезти дітей, деяким автобуси мали заїжджати вже в 7-15 село, щоб зібрати дітей і підвезти до школи. Коли уроки у нас починаються в 8.40, то от для розгрузки рейсу, для заміни застарілої техніки нам автобус буде в цей, який потрібен. Є в нас такі вчителі, які в межах громади підвозяться. Ці дев'ять автобусів закупили для шкіл восьми територіальних громад області, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Зокрема, по одному для Антонінської громади, також Зіньківської, Ізяславської, Летичівської, Полонської, Староостропільської, Старосинявської та два автобуси для Городоцької. Загальна особенція – це 27 автобусів. Мільйонів з державного бюджету і співфінансування з бюджетів ОТГ, також це 42 відсотки, це близько 19 мільйонів. Загальна сума вийшла 46 мільйонів. Впевнений, що ну, автобуси вони всі сертифіковані, не спеціально є місця для дітей з особливими потребами. За словами Сергія Гамалія, в області є потреба для шкіл у 133 автобусах. Їх планують придбати спершу для тих навчальних закладів, де немає такого транспорту. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Жителька Луганської області Олена розповідає, коли її місто почали активно бомбардувати, поїхала на захід країни, зупинилися у Хмельницькому, шукали тут найдешевше житло та не змогли купити його, бо однокімнатна квартира не в центрі, коштувала більше 20 тисяч американських доларів. Коли ми приїхали, це був март місяць, то в принципі у нас з собою була некотора сума грошей, не нова. Ну, Однако або двохкомнатна квартира где-то не в центрі міста. Ну і то ціни, звісно, були... нас шо ці У нас квартири в центрі міста двохкомнатна стоїть 12 тисяч доларів. Житлом економ-класу одно чи двокімнатними хрущівками не в центрі міста найбільше цікавилися впродовж року, розповідає керівниця Хмельницької рієлторської компанії Інна Лиса. Попит на нерухомість є, особливо то більш дешевий сегмент, напевно. Хрущовка однокімнатна, ну, десь сегмент, напевно, від 20 тисяч без ремонту, від 20 до 30, будемо так говорити, в залежності від стану, від ремонту. Меблі, техніка, то все має значення. За її словами, цікавилися впродовж року місцеві приїжджі з житлом і середнього класу, приміром трикімнатними квартирами в нових будинках, які коштують від 100 тисяч доларів. Скільки купляли такого житла, каже комерційна таємниця. За її словами, ринок нерухомості за рік просів. Покупців стало значно менше. Люди цікавляться, але купують менше. Вони розмірковують так. Вони чекають, поки закінчиться вся ця ситуація. Військовий стан. За її словами, новобудовами цікавилися все ж менше. Люди хочуть заїхати і жити. Ті будинки, які вони здані, то там квартири продаються. Важча ситуація, ті, які почали будуватися. Керівники двох хмельницьких будівельних компаній, з якими ми спілкувалися, розповісти на камеру, як йшли справи в їхньому бізнесі за останній рік, відмовилися. Не на камеру, кажуть, житло будують, але продається воно дуже повільно. Вартість житла в новобудовах і старих будинках за рік майже не змінилася, каже Інна лиса. натомість вартість оренди злетіла вгору. А На початку військового стану вона значно виросла тому що був великий попит, оренда здорожчала, ну і новобудова, напевно, якщо взяти в гривні, тому що курс долара виріс. Зі слів рієлторки, останнім часом на ринку нерухомості Хмельниччини спостерігається незначне здешевлення вартості житла. На сьогоднішній день, напевно, ціни повертаються до військового часу, тому що людей менше. Люди, Багато хто повертається в свої домівки, якщо є така змога. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Семикласник Дмитро виконує домашнє завдання з української мови. Розповідає, як навчається під час вимкнення електроенергії. На лампу я підключаю до блоку жилення. Блок жилення я підключаю до акумулятора. І коли вимикають світло, я можу продовжувати робити домашнє завдання. Достатня кількість освітлення береже очі від перенапружування, а його відсутність провокує зорову втому, каже лікарка-офтальмолог Діана Гвоздовська. І розповідає, як правильно при вимкненні електроенергії, зокрема, читати книгу. Використовувати по можливості більше ламп, щоб було достатнє освітлення. Лампа не повинна прямо бути направлена на очі або безпосередньо направлена на саму книгу. Потрібне додаткове, просто бокове освітлення. Чим більше цього освітлення, тим краще. На прийом до офтальмолога прийшла хмельничанка Маріна. Дівчина скаржиться на погіршення зору і дискомфорт в очах. Я студентка, і тому майже вся робота у мене в комп'ютері, тому що дистанційне навчання. А з відключенням електрики, навіть якщо я піду кудись у кафе, все одно освітлення, воно там не настільки яскраве, як мені потрібно для навчання. І тому почався біль в очах, вони червоніють, печуть і чухаються. Після огляду Маріна розповідає про поради офтальмолога. Капати каплі, зволожуючи для очей, щоб ну, не так сильно пекло і чухалося. І нічний час не сидіти за комп'ютером. За словами лікарки Діани Гвоздовської, до офтальмолога стали частіше звертатися пацієнти молодого віку з різними скаргами. Почали з'являтися сухості, відчуття печіння, дискомфорту. Втоми втоми до кінця дня, втоми після м, саме такого освітлення, навантаження на, на зір гаджетами і розмитості, відчуття піску і відчуття стороннього тіла. Таких хворих почало з'являтися більше, аби позбутися дискомфорту і зберегти зір в умовах вимкнення електрики, офтальмолог радить дотримуватися правил освітлення і гігієни зору, а ще й відпочивати від гаджетів і робити гімнастику для очей. Знає, розповів про спеціальні вправи. Самикласник Дмитро. Ці вправи мені порекомендував лікар, і коли в мене втомлюються очі, я їх виконую. Вправи для очей каже офтальмолог, варто робити до чотирьох разів на день. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.